اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش اختراع البرنامج اللي بنقدم لكم فيه احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثه على سطح كوكب المريخ النهارده هنتكلم عن خوارزميه نيوز فيد من فيسبوك بصوا انا عندي راي مش هيعجبكم ينفع اقوله مستعدين يعني <تصفيق> فيسبوك ما بيستخدمش الميكروفون بتاعك عشان يطلع لك الاعلانات يعني ببساطه لما حضرتك بتتكلم صاحبك عن الجزم وجنبك الموبايل مقفول وبعدين تفتح الفيسبوك وتلاقي اعلان باتا باتا متانه وشياكه ده ملوش اي علاقه بموبايل حضرتك المقفول وميكروفونه الغلبان <تصفيق> انت يعني هتفهم اكتر من الجارديان اولا اه طبعا افهم احسن من الجارديان ثانيا البحث التكنولوجي اللي الجارديان و20 تاني اعتمدوا عليه طالع بنفسه واعتذر وقال ان كلامه مجرد تخمينات ومفيش اي دليل علمي على كلامه يا عم انت بتدافع عنهم ليه بص يا عم انا ما بدافعش عن فيسبوك الفكره ان استسهال التفسير بتاع الميكروفون ده مخليك مش قادر تستوعب المصيبه اللي احنا فيها عارف لما كنت بتكلم صاحبك عن الجزم وبعدها اعلان بيتا طلع لك بنسبه كبيره خوارزميه فيسبوك هي اللي خلتك بشكل غير واعي تتكلم عن الموضوع ده او انها توقعت انك في الوقت ده تحديدا هتتكلم عن الجزم بشكل صحيح. من الآخر يعني الذكاء الصناعي في فيسبوك قادر انه يقرأ افكارك وتوقعها قبل ما انت اصلا تفكر فيها مش بس كده لأ هو كمان قادر ان هو يتحكم في جزء من افكارك يعني ايه الكلام ده؟ بص يا معلم فيسبوك بيجمع كم ضخم من المعلومات عنك وعن كل البشر المعلومات دي بتتضمن حاجات من اول رعشه ايدك وانت ماسك الماوس لحد انت فين؟ قابلت مين؟ بتتكلم مع مين على واتساب؟ انت بتعمل ايه على اي موقع على الانترنت غير فيسبوك وهكذا. انت عارف الكومنت الطويل اللي انت كتبته وبعدين رجعت في كلامك وقلت عايز اكبر دماغي ومش عايز ادخل في نقاش حتى الكومنت ده فيسبوك عارف عنه معلومات. عشان ابسط لك الخوارزميه بتشتغل ازاي بشكل مخل جدا تعال نتخيل ان رعشه ايدك على الماوس بتتقاس على مقياس من 1 ل 10. لو ايدك ثابته الخوارزميه هتديك سكور واحد، لو بتترعش جدا الخوار تعال نتخيل ان المواقع اللي انت بتدخل عليها بتاخد ارقام برضو. لو موقع اخبار يبقى الرقم واحد لو موقع افلام، السكور بتاعك هيبقى 2، وهكذا. كل تفصيلة فيسبوك بيجمعها عنك بتتحول لرقم في معادلة، وكذلك الظروف المحيطة بيك. لو انت قاعد في مدينة، هتاخد واحد، لو انت قاعد في قرية، هتاخد 2، لو انت سهران على غير العادة، هتاخد واحد، لو انت نايم بدري اليوم ده، هتاخد 2، وهكذا. تعال ندي مثال ونتخيل إن رعشة إيدك في لحظة ما كانت أربعة، وإن أنت كنت لسه داخل على موقع أخبار فهنديك واحد، وإنك كنت في مدينة، فهنديك واحد كمان وانك سهران فواحد كمان. كده السكور بتاعك سبعه، اكيد انت مش اول واحد اللي السكور بتاعه سبعه عدى على الخوارزميه دي، الخوارزمية هتبدا تجرب، هتطلع مثلا اعلانات عن لبس لكل الناس اللي السكور بتاعهم سبعه، هتلاقي ان الناس مش مستجيبين للاعلانات دي، فهتبدا ان هي تطلع اعلانات عن اكل، فتكتشف ان الناس اللي السكور بتاعهم سبعه بيبقوا جعانين، وعشان كده بيهتموا بالاعلانات دي، مع الوقت الخوارزميه هتعتمد القاعده الاتيه: اي حد السكور بتاعه سبعه يبقى جعان. وبالتالي طلع له اعلانات عن اكل، بس طبعا الموضوع معقد اكثر مما تتخيل، يعني الخوارزميه ممكن تكتشف معادله بالشكل ده، لو واحد كان فتح موقع اخبار اليوم وبعدين اتكلم مع مراته على الواتساب وبعدها بطل يعمل سكرول داون شويه عشان يبعت رساله لواحد صاحبه ما كلمهوش من زمان، ثم ارتعشت ايده بشكل زجزاج افقي زاويته 45 درجه لما هيشوف إعلان عن هدية في الظروف دي هيضغط عليها ويشتريها. طبعا كل حاجة من دي بتتمثل بأرقام في معادلات معقدة جدا جدا بتراقب آلاف الأنشطة ليك في كل حتة على الإنترنت وبره الإنترنت. مش بس كده الخوارزمية كمان بتقيس تدخلاتها يعني ممكن معادلة تانية تبقى بالشكل التالي، لو واحدة مصرية عايشة في الخليج مفركشة خطوبتها بقالها شهر ونص وقاعدة على فيسبوك وشافت صورة للاكس بتاعها وبعدين شافت بوستات من أصحابها أو الصفحات اللي عاملة لها لايك تتكلم عن العنوسة لحد ما رعشت إيدها ارتفعت لأن هي تبقى أربعة، بعدها شافت بوستات بتتكلم عن ناس متجوزة وسعيدة لحد ما رعشت إيدها وهي ماسكة الماوس بقت اتنين، لو الخوارزمية ديتها في الوقت ده إعلان عن موقع تندر بتاع التعارف هتضغط عليه غالبا فتروح الخوارزمية جايبانها صورة الإكس وبعدها بوستات العنوسة وتستنى لما رعشت إيدها تبقى أربعة وهكذا انت فاهم إلا حصل هنا؟ الخوارزمية تحكمت في تفكير البنت، لفت بيها السبع لفات ولعبت بمشاعرها عشان بس تخليها تضغط على اعلان، ومرة ثانية دي أمثلة قمة في السطحية والبساطة، الخوارزمية معقدة أكتر من كده بمراحل، والمرعب إن كل ده بيحصل ومارك سايب إيده تماماً، الخوارزمية بتقعد تجرب احتمالات لا نهائية على عدد كبير جدا من البشر بشكل عشوائي لحد ما تكتشف معادلات بالشكل ده، وتبدأ تطبقها، يعني بالآخر كده يا ريتها يا سيدي بتتجسس علينا وتسمعنا وتطلع لنا إعلانات. ياريت الموضوع بالبساطة دي انا حس ان الحلقة دي طولت قوي فكفاية لحد هنا وهنتكلم الحلقة الجاية عن ازاي بقى نقدر نخلي الخوارزمية تجمع عننا اقل قدر من المعلومات وبالتالي تبقى مش عارفة عننا حاجات بتخليها تتحكم فينا اخيرا انا مش بحط اي اعلانات من اي نوع على فيديوهاتي سواء على يوتيوب او فيسبوك عشان المحتوى بتاعي يفضل محايد ومستقل وعشان ما ابقاش جزء من المنظومه فلو سمحتوا ادعموني بلايك وشير وفولو واشتركوا في قناتي على تليجرام عشان توصل في فيديوهات اول باول من غير تحكم من الخوارزميه سلام